Magnety dají úplné věci projevující se podivuhodnou silou, která dokáže některé materiály přitahovat, dokáží se odpozovat a dokonce umí reagovat na elektrické pole. No jo, ale co to vlastně jsou ty magnety? Jak to, že některé materiály přitahují a jiné ne? A kde se vlastně bere ta síla? Na to se dnes pokusíme odpovědět. Magnety se poprvé v historii lidstva vynožují, když si v Řecku před dvěma a půl tisíci lety všimli, že je v jedné provincii skála, která přitahuje kovy. Aristoteles, známý řecký filozof, tomu říkal kámen s duší. Magnety duši zřejmě nemají. My však dnes už víme, že magnety vznikají působením magnetického pole, které se tvoří pohybujícím se elektrickým nábojem. Jsou tedy magnety zapojeny někde v zásuvce? To samozřejmě ne. Elektrický náboj magnetu totiž vzniká už na elementární úrovni částic. Pojďme si to raději nakreslit. Abychom si to nastínili, musíme se ponořit hluboko do hmoty. Hmota je tvořená atomy. V atomech pak obíhají elektrony kolem jádra. Kolem elektronů a protonů se generuje slaboučké elektrické pole. Toto elektrické pole je generováno pohybem elektronů kolem své vlastní osy a kolem jádra atomu. Tedy v důsledku pohybu elektronů, které nesou elektrický náboj, se kolem atomu generuje magnetické pole. Díky tomu se částice už na takto elementární úrovni chovají jako magnety. Postupme o úroveň výš. Uvnitř látky proto vznikají malá elementární magnetická pole. V látce jsou tato pole rozházená náhodně a navzájem se ruší. Výsledný materiál negeneruje magnetické pole. Některé materiály však mají předládající směr těchto polí a tím začínají reagovat v magnetickém poli. Některé látky mají takové vyrovnání přirozeně, u některých to můžeme zařídit i my sami. Nacházíme se u exponátu silné magnety. Tento magnet je slitinou několika magnetických kovů, čímž vznikl opravdu silný magnet. Nyní se podívejme, co se stane s tímto kusem kovu, pokud jej vložíme do magnetického pole těchto silných magnetů. V této chvíli se tento kov nijak magneticky neprojevuje. Po jeho vložení do silného magnetického pole se však jeho vlastnosti změní. Vidíte? A nyní se stal sám magnetem. Jeho původně náhodná orientovaná orbitální pole se srovnala dle silného magnetického pole těchto silných magnetů. Aristoteles, o kterém jsme mluvili na začátku, objevil trvalý přirozený magnet, skálu, která vykazovala magnetické vlastnosti. U silných magnetů jsme si právě vytvořili sferomagnetické nemagnetické látky magnetickou. My jsme použili klasické železo. Zároveň jsme si vytvořili magnet trvalý, neboli permanentní, který si uchovává magnetismus i po vyjmutí z magnetického pole silných magnetů. Existují i magnety dočasné. Ty vykazují magnetické vlastnosti jen v přítomnosti magnetického pole a po jeho zmizení magnetické vlastnosti ztrácí. Lidé umí magnety také vyrábět. Z různých slitin se dají vytvořit opravdu silné magnety jaké jste viděli právě u exponátu. Vysvětlili jsme si, kde se bere magnetická síla, kterou magnet působí na své okolí. Ale to je teprve začátek. Potřebujeme ještě prozkoumat, co je to magnetické pole a spoustu dalších přitažlivých témat. Podívejte se tedy na další díly naší série zaměřené na magnetismus a zase někdy na viděnou.